السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبي كيف حالك؟ تمام؟ <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في هذا اللايف. وقال ما عمرك ما شفتوني أنا أنا وليد ولد أسطوريا برو. إيوا مرحبا بكم معنا في هذا اللايف نشوفوا الأجواء ديال الانتخابات في أمريكا، بالضبط في نيويورك سيتي، في منهارن. يلا نوريكم. كاين بزاف البوليس ناضا شي مشاكل هنايا شي وحدين جاوا كيديروا المشاكل ومشدوهوم مشاكل في القرينش فيلج وكاين مشاكل الفوق في احنا بالضبط متواجدين في الويست 8 ستريت مع ال 6ث افينيو غادي مخربقه هنايا يلا يلا كلشي كلشي دير شير كلشي كلشي بارطاجي بارطاجي هذا الفيديو باش باش ما باش ما يتقطعش ويطلع المشاهده يلا باش كلشي يتفرج في هاد الاجواء ديال امريكا قتة ديال الانتخابات يلا مرحبا مرحبا مرحبا كلشي دير بارطاجي بارطاجي بارطاجي كما ترون كنت بزاف ديال طنبليد البوليس طنوبية عادية كل شيء كل شيء شي, شي خلينا نمشي وشوفوا أخرى. كان في الأول بزاف الهليكوبتر دبرامشوا دي في الأول من الهليكوبتر دابا راه ما مشاو بحال الا كيبان وقعات شي مشاكل في بلاصه اخرى وكاملين مشاو باش يشوفوا شنو كاين تما راه انا يا شي واحد عوتاني بزاف ديال الناس احوانته كاملين مستودين داك اللي منخشب خايفين لا يوقع بحال المره الاولى آه يجيو الناس بداو يهرسوا في الدجاج ويسرقوا الحوايج وداك المشاكل كامله اللي وقعت في الاول دابا كاملين كلشي موجد ليها باش ما يوقعش المشاكل اللي وقعت في الاول مهم ها آه هما الطرابيلات طالعين من مركز المدينة الى أفينيو المدينة يبدو انها واقعة هنا ها هما البوليس هنا اين ما مشي يجي ها آه هما الطرابيلات كيتحركو شدو هادو كانوا كيديروا المشاكل هنا ولكن باقي شي واحد يديرو المشاكل في مدينة اخرى خصهم يمشو كاملين دابا راه كاع البوليس كلهم توزعوا في الاول كنت اكثر من وصلت ل 50 ولكن راه كانوا اكثر اكثر اكثر اكثر نقدر نقول لكم هذا ديال هاد هاد العدد اللي تريبل ديال يكون ديال البوليس لوح ما تصورش زاد زاد البوليس ديال ديال السيفيل ما يمكنش لك ما مهم عافاكم كلكم ديروا بارتاجي كل شي دير بارتاجي <تصفيق> هاذي نيويورك ستيري بالضبط مانهاتن بالضبط في الخرايب بزاف من واشنطن سكوير بارك اللي كان فيه المشاكل في اللون وجو البوليس وداكشي كامل كلشي مشى بحالو <تصفيق> <تصفيق> كولشي دير بارطاج عفاكم كلشي دير بارطاج مرحبا بكل شي مرحبة بالجميع اللي دعمونا باللايكات ديالكم دعمونا باللي عنده شي حاجة ما يقول اللي عنده شي سؤال يطرحوه مرحباً ما كنتم مشكل جوا على جميع الأسئلة ااا اللي ما اللي ما تأبونا شو تأبونا وفعل الجرس hey you here اما آه باقي بالساف ديال تانو بلاد البوليس هما آه كاملين جايين من هنايا ليلى USA انا انا ف, uh, في نيويورك سيري, في منهاتن بالضبط في الويفرلي بليس مع 6 أفينيو قرب من واشنطن سكوير بارك لكن كنتي كتسمعي بيه. الشي في منهاتن. What? Yes, let's go. Some people were making some trouble and police came in. Oh, all of them so many. I mean, all yeah they're, they're going uptown I think there's something uptown oh, like a protest or something? yeah yeah I see. Thank you. they just got like I don't know I count like five of them with bikes and stuff only five people yeah just they got only five because they they were oh, only the ones making trouble you know I see. they don't they don't say anything to other people just the ones who are making troubles. trouble of stay safe you yeah let's go Yes there are many problems people are protesting and i don't know they're trying to to do the looting stuff again and everything but the police were ready for everything uh, سمحوا لي نسيت باش كانهضر بالونغلي uh, بغيت نقول لكم زعما جاوا شي وحدين بالبيكات وكي تظاهروا المشاكل وبغاو حتى يقادوا يديروا بحال داكشي اللي وقع في الاول يهرسوا السطورات وياخذوا الحوايج وينوضوا الفوضى ولكن البوليس كانوا بزاف و كانوا موجودين لاي حاجه متوقعين اي حاجه غير جاوا هذوك هرفوا عليهم كاملين شدوهم و داوهم بالبيكا حيدوا لهم البيكالات ديالهم حيدوا لهم كل شيء داروا المينوط و داوهم ولكن دابا باقي البوليس طالعين اب تاون مانهاتن باش يشوفوا شنو واقع الفوق يمكن كاين شي مشاكل كيف ما قلت لكم قبيله كانوا فوق منا بزاف ديال الهليكوبترات ولكن دابا ما بقاوش حيت راه حسبت قبيله اكثر من 11 ولكن ما بقاوش دابا دا حيت دا ما صافي ما بقاش شي مشكل هنايا ولكن مشاو تحولوا لشي بلاصه اخرى باش يشوفوا شنو وقعات ما ويشدوا الناس اللي كدير المشاكل كيف ما كتشوفوها انتما المحلات كلها دايرين الخشب الاكثريه راه هادوك محلات اللور راه المهم حنا طالعين وغادي تشوفونا حنا طالعين مع سيكست اڤنيو تشوفوا المحلات اللي دايرين الخشب ومجدين اي حاجه كاين بزاف ديال دل الإذاعات الأمريكية اللي كتصور شوفوا هانتما شوفوا هاول محل وثاني هذا شو كيفاش دايرين كلشي خايفين آه <تصفيق> السلعه ديالنا تمشي ليهم و جاتي هم هما البوليس لوسغول <تصفيق> ضرب ابشان هذوك اللي شدوهم ها هما داروهم في الطوموبيل هاديره مال البوليس دايرين بها نطلعوا شويه تاون نشوف شنو واقع الفوق، ما آه كنسمع حتى البومبيه جايين. وين باك؟ هو. اه كاين. لك لك لن تظهر لكي تتمكن من الممكن ان تكون لديك ممكن ان تكون لديك ممكن ان I hope كُلْ شيء happens bro. We still see great America. <تاريخ> الفيديو يشوفوه اكثر عدد ممكن الناس شكرا شكرا كاملين المشاهدين الكرام الاعزاء ديال نادي قناه اسطوري برو شكرا بزاف اه بزاف أخويا منير ما فهمت شنو قلتي، قلتي منير كوني ساوني والله ما فهمت شنو شنو كتبتي، لا بلاتي لا هو الدخان شوف شحال ديال الدخان، صح ها حنا غنشوف شنو واقع هنايا، كل شيء تبارطاجي معنا عافاكم كل شيء تبارطاجي، شي تما في الأول هذيك البلاصة اللي كان فيها بزاف ديال البوليس كانوا مجموعين تما ما عرفت شنو وقع، ها هما هادو واقيلا غاديين لهاد الجهة متجهين لجهة واشنطن سكوير. في يمكن وقع شي مشكل فاش ديسكوير بارك المهم حنا غادي نشوفوا ها انتما شوف شحال ديال البوليس هادو هذه الطوموبيل السيفيل ديال البوليس تا هي شوفوا هنا شوفوا شحال ديال الدخان ما عرفتش شنو وقع هنايا كنا حنايا مشغولين مع هادوك اللي تشدو ولكن وقعت شي حاجه هنايا وما كاين بزاف ديال الناس جاوا البومبيه كاين الدخان اذا شعلوا العافيه ولا شي حاجه عافاكم كل شيء بارتاجي كل شيء بارتاجي، <تصفيق> ومرة أخرى الناس اللي يلا دخلوا هذه احنا متواجدين في مانهاتن، نيويورك سيتي مانهاتن، بالضبط في واشنطن في واشنطن بليس مع 6 افنيو خراب من واشنطن سكوير بارك. هذه البلاصه كانت توقع غادي يوقعوا فيها المشاكل حيت انصار ديال ترامب كانوا كيقولوا بانهم غاديين يتركوا للجاي كميونري الناس البلاصه اللي متواجدين فيها دوك الناس الجاي دوك المخناثين هما باغين باغين ينوضوا الصداع مع هذوك باغين يضربوهم باغين ينوضوا الصداع معاهم ذاك الشيء علاش البوليس من الاول جهم موجودين واقفين هنايا باش يحميو هذا الكوميونيتي اه هما كيف ما كتشوفوا كان شالات تفشلات العافيه هنايا هما البومبيه جاوا طفاوها راه تلقاو حلو كاع الفاير هايدرنت بزاف ديال البوليس شعالات العافيه هنايا فهاد الشي راه كانت نازل بالمخطوط حشاكم آه كنزل مخطوط حشاكم وشعلو فيه العافيه كما ما كتشوفو نتوما وشعلات العافيه جاوا البومبي اطفاو المسائل كامله آه صافي راه ما راهم البوليس من ليها زادو كتفو من من آه من آه العدد البوليس هاك <تصفيق> <تصفيق> اه أخي مونير قلت يا أمريكا انتي أمريكا مريم انتي الحساب مريم انتي يا مريم ولكن يا مريم الأوقات يا الاوقات انتي بعد غير بعض المرات الله يهدي البشر مريم انتي يا مريم يريد يا مريم انتي يا مريم انتي يا مريم انتي يا مريم واحد شوفوا كتشو ما كتشوفوا أول كم يودي ال شيء عم بزاف كل شيء كل, شي كل شي البوليس الناس خالي الطنابيلات سيفيل ديال ديال البوليس شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف تمشي على الضوء كاملين شادوا الضوء يا ولاد غو باك ليتس غو اب جون داز ناتينغ ليف تو كاين شي مشكل واقيلا يعني القدام هما كاع البوليس غاديين متاجلين القدام لازم تشوفوا شنو واقع هما البومبيات طفاوا العافيه مشاو <تصفيق> آه وحده شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شكرا تحية ليك حتى أنت وتحية للمغاربة كاملين، يا أخوتي كل شيء بارتاجي كل شيء بارتاجي، هما البوليس باقين جايين هنا، على ما كيظهر لي البلاصة ديال واشنطن باركس دو وما بقى فيه حتى شي واحد، كيف ما كتشوف الزنقة هي خاوية، كاملة خاوية، أنا لا أعتقد أن هناك شيء خاوي. You're not know there. Yeah, yeah, yeah, I, I got you. Well, maybe I'll oh, leave, we'll leave, you know? huh? leave you for now, Huh? know? Maybe for now. You're gonna leave? No, no, just go to the bar to do something and I'll come back to your bar. You okay, okay, you're gonna find me just... And I'm not gonna move from this block. okay? Okay, gotcha. I'll meet you. Okay.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 ما حنا غادي نشوفو ما عرفتش علاش البوليس غادي يديك الجهه وقيله وقع شي حاجه هنايا نشوفو اشنو واقع نتبعوهم نشوفو اشنو واقع ياللا ياللا كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي الله يرحم الوالدين في الويفرلي بليس سوف غادين, غادين إيست نشوف إيش نواقع في واشنطن سكوير بارك يكون واقع في شيء حاجة شيء لش البوليس غادين نحنا غادين نشوف إيش يكونش مشكلة آه هرام البوليس كبيرين يشدوش وحدين غادين بيهم إذا كانت واقع مشكلة هنا كيخلوا كيديروا شي مشكله، كيمشيو البوليس كاملين لذيك البلاصه ويمشيو كيجيو وحدين اخرين لبلاصه خاويه ويديروا فيها المشاكل، بحال كيلعبوا معاهم. اه ما دابا البوليس كاملين اه شدوهم داك الشيء اللي شادوه غاديين غير بلا شيء، كل شيء كل شيء بارطاج الله يرحم الوالدين، كل شيء بارطاج. كاملين نجمعوا هنايا يلا يلا كل شيء بارطاجي كل شيء بارطاجي كل شيء بارطاجي الناس اللي عاد دخلوا جداد مرحبا بكم احنا كنشوفوا الاجواء ديال الانتخابات في نيويورك سيتي بالضبط احنا في منهاتن داون تاون منهاتن احنا دابا في مكدوغا ها آه ما بغيت هذا في الأيتس ستريت اه ها آه ما بلاصه اخرى شي وحدين هذا نشوف ما واقع هنايا يلا الله يرحم الوالدين كل شيء مشاركنا كل شيء مشاركنا هنا كاين المشاكل اذا كنتم تسمعوا الصوت ديال الناس كتتهر ها هما راهي هذيك ال... ال... الفان الطوموبيله راهي حطوا دخلوا هذوك خياتنا اللي شدوهم لكن لدينا قدام شنو نرى ان ها هما المتظاهرين بزاف نتحدث عن في. الذي نرى القناة هناك شخص واشنطن ان نتحدث عن الوقت الذي نرى ان هناك شخص يمكن ان نتحدث عن الوقت الذي نرى ان هناك شخص يمكن ها هما يلا يلا كل شيء بارتاجي كل شيء بارتاجي كل شيء بارتاجي مرحبا بالناس الجداد اللي عاد دخلوا مرحبا بالناس الجداد اللي عاد دخلوا كل شيء بارتاجي الله يرحم الوالدين ها آه هما واقع شدوا شي وحدين كاين بوليس بالبيكالات والبوليس بالطونوبيلات من العاديين الطونوبيلات سيفيل بالماطر كل شيء ها آه هما بالبيكالات دايرين هنايا اه دوروا هادوك اللي اللي دايرين المشاكل ها آه هما دوروا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 And it's just it's a pure unbridled show of strength and authority. That's all this is about. What are you scared of? What? Hey, Pazmino. You scared. I'm y'all, I was scared. What do you think we're going to do? He said, why are you scared? Why are we going to eat it? Please put the mask over <laughs> شوف باش شو. شو ندوز من جهه اخرى هما بزاف ديال البوليس بزايد جايين هما البوليس جاوب بزاف كاين بزاف ديال الاذاعات هنايا يلا يلا كل شيء بارطاجي كل شيء بارطاجي الله يرحم الوالدين كل شيء بارطاجي كل شيء بارطاجي معنا الفيديو <أمني> إلياس شكرا بزاف شكرا بزاف لا ما اللي قالوا البوليس كيقول كي لك رجع للور كنرجعوا للور ما ما باغي لا مشاكل لا والو ما يقدروش يقصوك الا ما كنتيش درتي شي حاجه الا ما درتيش علاش ما يقصوكش هما محاصرين غير الناس ديال المشاكل ها هما محاصرين دايرين من الوسط كيشدوا واحد بواحد ولكن اه ما يقصوتيش واحد الا ما درتيش شي حاجه كيقولوا للناس كلشي يرجع اللور ولكن ايلرجع شي نهار ما كيهضروا معاك ما كيقولوا لك حتى شي حاجه اوكي اوكي اوكي ها انت كيف ما كتشوفوا كيقول كي لك رجع اذا رجعتي ما ما كاين حتى شي مشكل المهم صور دير اللي بغيتي ولكن غير الشيء اللي قالوه لك خاصك دير الطراق محبوسه ها البوليس باقيين كيزيدوا ها باقي البوليس جايين يا كلشي كل كلشي بارطاجي كل شيء الله يرحم الوالدين كل بارطاجي بارتعج وما تنسى البسمة. إزاي من المشاكل والصداع نايا؟ يعني لما كاتسمعوا له كيضربوا في الخشبية في الأرض كيضربوا فيها في كي الصداع. البوليس نايا شنو شنو كيحاولوا يديروا كانوا كانت كتله كبيره الناس دخلوا وسط منهم وقسموهم وداروا النص من هنا والنص من هنا وعاوتاني هذاك النص المنصوصه الناس ديالهم ما متحده القوه ديالهم تضعف ويسيطروا على الوضع هذا الشيء اللي كيبان كي لي كيوقع ما من الجاد ليسر وهو من الناس من جهه من ليمن والبوليس جاوا الوسط يقسموهم هكا وهكا آه هما بزاف البوليس زايد جاو بزراوت ديالهم بسلاح ديالهم بكل شيء ها هو ديالهم لهم شنو يلا كل <سؤال> شيء كل شيء بارطاجي كل شيء بارطاجي الله يرحم الوالدين كل بزاف ديال الناس هنايا اللي كيصوروا ما راضيينش على الوضع كيقول لك باغين يديروا التظاهرات ديالهم البوليس ما عندهمش الحق يقطعوهم قال لك باغين يبقاو يتمشوا في وسط الطريق والبوليس خصهم يكونوا هنايا ماشي مشكل على حساب الحمايه وهذ باش ما يوقع حتى شي مشكل ولكن كيقول لك اللي ما عندهمش الحق انهم يحبسوهم وما يخليهمش يمشيو يمشيو كاملين يديروا المظاهره ديالهم ولكن كيف قلت لكم قبيله البوليس كيحاولوا يدخلوا بالوسط باش يقسموهم كاملين باش القوه ديالهم تضعف ما يبقاش متحدين <تصفيق> اه ما خلاوهوم يتحركوا ولكن البوليس باقيين باقيين تابعينهم اه صدق خلاو غير هذوك يتحركوا ولكن ما خلاوش الناس العاديين يتبعوهم سدو كيف ما كتشوفوهم داروا حدود هنايا داروا حدود لعب البيكالات ما كاينش شي واحد اللي يدوز كيدخلو غير البوليس يالاه كلشي بارطاج الله يرحم الوالدين كلشي بارطاجو سمحوا نو لي الا كنت ماكنجاوبش على الميساجات اللي كتعلي الكومونتات اللي كتحطوا حيت كنكون نقرا ونشوف ليكم هما كيمشيو بمجموعة بمجموعة، هذه تيم 3، المجموعة الثالثة هما عاد غاديين عارفين شنو غادي يديروا، المهم هما غاديين بالبيكالات، الناس اللي عاد دخلوا مرحبا بكم، ديروا لايك اللي ما باقي ما تابوناش تابونا، و عاود ثاني احنا متواجدين في نيويورك نشوفوا أجواء ديال الانتخابات، الناس مراديات رضياش وهدي، احنا بالضبط في مانهاتن. في قرية من واشنطن بارك داونتون من هاتن الناس ما على حسب ما كنت, كنت الناس هذي اللي فيهم اه إيفل فير إيفل